السلام السلام مرحبا بكم اصبر نشوف مرحبا بكم اوكي اياه أوكي، أزول، مرحبا، بهاليوم اليوم رغم اللي تعب مريض شوية، مرحبا إبراهيم، مرحبا أمل، مرحبا سميرة، ماجد، إيفان، إسماعيل، محمد. بير بوكس تاعب مريض حددت الموعد وانا مع السخانه هوني قتلتني شوفوا فيا مريض لاني يعني اعطيت كلمه مجبور اليوم موضوع سياسي موضوع سياسي إبراهيم تحياتي علي أهلا وسهلا أمين هنزيدوا شوية ونبداو بالفعل مريض مريضة تطقوني ما نجمش حتى نحل عيني هي إيه ذاك عليش أنا ما كنت عند كلمتي نحاول باش نكون عند كلمتي أكثر شي ممكن رغم اللي العشور الاخيرة واللي تمعتش عندي كلمة يقول لك حاجة تتصلح في الانسان تتصلح كل شي معها هي الكلمة واحد كيعطي كلمته اا آه يعطي كما نقولو احنا رقبتو كما نقول المثل اا آه آه نبدأ نبداو جوج نبداو نشوف تراه آه كل شيء مريض مريض مريض مريض مريض اوكي الصوت باهي كل شيء باهي مريض نتوكل على أنفسنا مريض ما فمش على شكون نتوكل هل نتوكل على انفسنا آه لا لا مستبرد مستبرد ضربني آه برد اي يا مساعات يعني ما نكونش عند كلمتي عندي ياسر التزامات لازم نكملهم ومزت ما كملتهمش اي آه نبدأ اليوم بش نتكلمه هل الحرب على إيران هو الحل أو هي الحل فهمت موضوع شوية سياسي خاصة مع التطورات الأخيرة حول ما يسمى بإسقاط الطائرة بدون طيار لحرس الثورة الإيراني قبل ما نبدأ ساعة نبدأ المقدمة بتاعنا السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عصلا أزول ولن نزول أهلا وسهلا بكم أهلا بالحضور رقم به عشرين واحد خير من بلاش نعرف اللي ياسر من القناة ونعرف اللي ياسر ميحبوش المواضيع السياسية يحبو سواء المواضيع الدينية أو المواضيع الموارائية قبل ما نبدأ الفيديو بتاعي أنتم أكيد أن تعرفوا فهمت ناصر اللي عملت معاه المقابلة الأخيرة لقد انتقل إلى العالم الآخر في الحقيقة كانت مفاجأة لي ومفاجأة للأشخاص اللي يعرفوه صحيح يعني متى نفقد ياسر أشخاص؟ في ظرف معناتها العامين هذم يعني شخصين معناتها فقدتهم يعني مقربين الي من رجال التنوير جان برو السوري الكردي وناصر زيرو المصري وكلاهما عندهم حاجه معناتها صفه فيهم ولديما وكلهم ما تنرفزوش رواحكم الإرهاق الإرهاق يخدم ياسر كل كلمة ياخدوها بالحرف الدنيا هذه راهي ما تسويش واحد بشي كسر راسه المشكل بشيوقع بشيوقع وكيما يقول المثل لا تفكر في المشكل ثلاثة مرات قبل وقوعه وعند وقوعه وبعد وقوعه يعني المشكلة فكر فيه مرة واحدة ما تكسرش راس الدنيا هذه ما هي إلا ممر طبعا ليس بالمفهوم الديني ولكن مفهوم آخر بعيد على المفهوم الديني كليا إذا ما فيش شيء في الدنيا هذه يستحق الحزن أو يستحق العذاب أو يستحق فينا احنا أصلنا في وجودنا متعذبين. اذا اه أقول له وكما قلت لجون برو أنتم السابقون ونحن اللاحقون وكنا بش نمر من الجسر هذا جسر الحياة إلى حياة أخرى ليس حياة أخرى إلى وعي آخر أو إلى نوم ليس مهم المهم أن لا شيء يدوم كما قال أفلاطون يعني هو اللي قالها لا شيء يدوم معروف القولة أنه كان متزوج بامرأة قبيحة وعديمة الأخلاق فكان كل صباح عندما يستيقظ تفرغ على رأسه ما يسمى البو أو القمامة في يوم من الأيام استيقظ فلم تلقي على رأسه الأوساخ فتعجب فنظر إليها فوجدها قد ماتت فقال لا شيء يدوم إذا اليوم باش نتكلموا حول سامحوني ساعات ما قلت لكم مستورد شوية معنتها ساعات باش تسمح منكم باش نجم آه نحكي، آه قبل تقريبا اسبوعين وقعت ما يسمى آه اسقاط الطائره بدون طيار آه للقوات الامريكيه آه في آه مضيق آه هرمز او ما يسمى آه الخليج، آه يسميه الخليج الفارسي، ويسموه الخليج العربي، ويسموه الخليج الاسلامي. مهما كان التسميه بتاعه أه وهذه الطياره يعني تسوى من باله خياليه هي اخر أه صناعه امريكيه في مسارات الطيران حيث أه ثمن بتاعها باهظ ومن الصعب صعب جدا ان أه اسقاطها ومن الصعب جدا أه معرفه أه مكانها أه نرجع شوية للوراء، عندما قامت الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، طبعاً العالم أجمع فوجئ بهذه الثورة الشعبية، وهنا يعني أنا دائماً أقول أن أقوى قوة في العالم مهما كانت وإن كانت أمريكا وكل الدول القوية، أوروبا وحتى روسيا وحتى الصين وكل الدول.. القويه في العالم لا تستطيع ان تفعل شيء امام اراده الشعب. فهم معناتها لا يستطيعون بقنابلهم، بطائراتهم، بتكنولوجيتهم، بكل شيء لا يستطيعون فعل شيء امام قوه الشعب، وهذه تذكرني قولة يا ابو قاسم الشابي، اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد أن يستجيب القدر وأقول نفس الشيء إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا تستطيع أمريكا ولا الغرب أن يقف أمامها واحنا نعرف أن الثورة الإسلامية التي قامت في إيران هي ثورة شعبية يعني في القرن العشرين الشعبية الوحيدة مع بأتم معنى الكلمة والتي كانت مستقلة كلياً رغم ان كثير يتكلم على انه ايران تتبع السياسه الغربيه او السياسه الامريكيه ليس صحيح الشاه كان هو الحامي مع اسرائيل لمنطقه الشرق الاوسط قبل وصول الخميني الى السلطه ونعرف نعرف ان الثوره هذه يعني تم الوقوف معها من طرف كل حركات التحرر في العالم والحركات الإسلامية كانت مع هذه الثورة طبعا في ذلك الوقت لم يستطيع الغرب ولا أمريكا أن يفعلوا شيء أمام المد الجماهيري الذي خرج بالملايين حتى أن الجيش الإيراني الذي كان خمس قوة في العالم في ذلك الوقت معنتها ألقى السلاح واستسلم إلى ما يسمى الثوار وطبعا لأنهم لا يثقون بالجيش الذي تم تدريبه في أمريكا تم قبول استسلامه في الدرجة الأولى ولكن كونوا ما يسمى بالحرس الثورة الذي تكون معنتها بعد الثورة مباشرة الذي أخذ مكان الجيش حتى يتم بالتدريج ازاله العناصر العسكريه وتعويضها بالحرس الثوري، والان الجيش الايراني رغم معناتها بعد الان اكثر من 30 سنه اصبح كل عناصره تقريبا من العناصر المتدربه من الحرس الثوري. كما ان الحرس الثوري الذي يعني يتكون تقريبا رسميا من مليون الى زوز ملايين ولكن يتكون ايضا مما من احتياط تاع 20 مليون عنصر وخاصه ما يسمى بالعناصر عشاق الشهاده او ما يسمى البسيج طبعا الحرس الثوري بالفارسيه اسمه البازدران والبسيج هم عشاق الشهاده. إذا في ذلك الوقت طبعا أنا باش نعطي محور صغير للمسألة باش نجم معناتها ندخلوا في الموضوع الحالي والمستقبلي. لمسألة الوضع في إيران وكيف يمكن مواجهة الخطر الإيراني وما هي الطريقة المثلى لمواجهته. إذا الغرب أو ما يسمى القوات العالمية آه التي موجودة والتي كانت في صراع مع ما يسمى بالاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت آه وكانت يعني تدعم القوات ما يسمى آه السنية والقاعدة وطالبان لإسقاط الاتحاد السوفيتي يعني ظهور إيران جاء في فترة جدا حساسة في التاريخ حيث كان موجود الاتحاد السوفيتي والغرب لم يريد مهاجمة إيران مباشرة لسببين السبب الأول هو وجود ما يسمى بالاتحاد السوفيتي الذي يمثل خطر وخاف الغرب أن مهاجمة إيران يعني يمكن يجعل الاتحاد السوفيتي يتدخل لأنه على حدوده لمساندة. الثوره الاسلاميه رغم ان بعد انتصار الثوره الاسلاميه في ايران وقع محاربه الحزب الشيوعي في ايران ما تعرفوه حزب تودا والحزب الاسلامي اليساري اللي هو مجاهدين خلق الذي كان مدعوم معناتها تم دعمه سواء من طرف الغرب او حتى من طرف روسيا ولكن تم إعدام أغلب العناصر متاعه خاصة بعد العملية الانتحارية التي قام بها مجاهدين خلق ضد البرلمان الإيراني وتم مقتل أكثر من سبعين برلماني ومنهم شخصيات كبيرة مثل بهشتي وغيرهم في ذلك الوقت بعد الضربة القاضية الذي تعرض لها البرلمان والشخصيات المؤيدة للخميني تم إعادة الحسابات وتنظيم الصفوف وأرادت الثورة الإسلامية أن تدخل في مرحلة ما يسمى التصدير الإعلامي للثورة نحو ما يسمى اتجاه الدول العالم المتكلم بالعربية وبالفعل وقعت في مساله الاحواز هي المنطقه التي تتكلم بالعربيه خلق اذاعه عربيه ايرانيه لبث معناتها افكار ولاية الفقيه واللي ولايه الفقيه هي فكره رغم انها تاسست في عهد الدوله الصفوية ولكن اخذت مجراها الحقيقي تحت قيادة علماء الدين باتم معنى الكلمة مع الامام الخميني روح الله الخميني الذي هو اول ولاية فقيه باتم معنى الكلمة في العالم الاسلامي وفي العالم الشيعي. و الاعلاميه لتصدير الثوره جعلت الغرب يختنم الفرصه لكي يضرب الثوره الايرانيه عن طريق ما يسمى العراق في ذلك الوقت بقياده صدام حسين الذي اخذ على عاتقه المهمه لايقاف ما يسمى الزحف الايراني انا اقول دائما ان الزحف الايراني قادما قادما مهما كان ولكن الحرب العراقيه الايرانيه التي دامت تقريبا ثمانيه سنوات، قوت ايران وجعلتها اكثر قوه واكثر قدره على تطوير ما يسمى قدراتها العسكريه وذهبت فيها ملايين من الطرف الايراني والطرف العراقي، معناتها ملايين الموتى وذلك مع الهدف هو ضرب مع الثوره ولكن في الحقيقة الشعب الإيراني هو شعب متلاحم لا يختلف كلياً على الشعوب المتكلمة بالعربية هو شعب كما نقول يعني عنده الهيبة متاعه وعنده, وعنده تاريخه وعنده الريشة متاعه كما نقول صدام في الحقيقة قام بكل الأشياء القذرة التي يريدون أن يقومون بها عندها ضد إيران وعندما سقط الاتحاد السوفيتي وبات التراخي على ما يسمى القضية الإيرانية والإهمال الإيراني وتم معناتها صدام حسين وقع معناتها طلب حقوقه ومن من ناحيه عنده الحق يعني انا دائما قبل الحرب العراق قبل يعني من عام 1990 عندما غزا صدام الكويت وهي كانت خطا استراتيجي قام به لأنه هو يعلم صدام حسين جيدا أن الكويت ودول الخليج هي ولايات أمريكية بأتم معنى الكلمة مثلها مثل إسرائيل ومثل ما كانت إيران سابقا فالخطأ الذي قام به صدام حسين هو الهجوم على الكويت الذي جعل ذريعة من بعد لقيام الحصار عليها الذي دام عده سنوات واجاع الشعب العراقي والذي عانى الويلات. لماذا تمت عمليه تجويع الشعب او مقاطعه الشعب العراقي؟ لان في ذلك الوقت رغم أن صدام لم ينتصر في الحرب ولكن يعني وايضا ايضا لم ينهزم نجم لكن هو الذي كان هاجم عسكرياً القوات الإيرانية ولكن القوات الإيرانية هي الذي هاجمت إعلامياً والخطأ اللي قام به صدام احنا ما نذكر الأخطاء من الأخطاء الكبيرة اللي قام بها صدام هو تهجير أكثر من مليون عراقي نحو إيران اللي من بعد ولاهوا حزب الدعوة والذين يعني لعبوا اللعبة من بعد بموافقة إيرانية لتوريد صدام في حرب قدرة ضد, ضد دول الخليج وانتهى الأمر بسقوط صدام وأعدامه في يوم عيد الإضحى كقربان شيعي للحسين فهمت؟ طبعاً أنا لا أنكر دكتاتورية صدام ولا أنكر الجرائم الذي ارتكبها صدام هذا فيه ولكن في ذلك الوقت عندما تم الهجوم على العراق كما قلت هنا نقطة نرجع لها أنه لم يتم الهجوم على العراق مباشرة لأنه بعد انتهاء ما يسمى بالحرب كان الشعب العراقي كان متلاحماً مع صدام فكانوا يجب لكي إسقاط حزب البعث العراقي يجب فقدان مصداقيته وهنا الغرب لعب على عده اشياء اول حاجه على اكثر من مليونين عراقي موجودين في ايران هذا جهه جهه ثانيه على عمليه الحصار والتجويع من اجل يعني فقد الشعب التفافه حول ما يسمى صدام ثم الهجوم الاخير الذي ادى الى سقوط العراق الجريح إلى هذه الساعة أنا في ذلك الوقت كتبت مقال قلت فيه الهجوم على العراق هو فتح ممر لإيران نحو البحر الأبيض المتوسط وكان لو في ذلك الوقت يعني 92 ولا حتى بعد فهمت؟ كان هذاك الفترة المناسبة للهجوم على إيران بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية كانت فترة مناسبة للغرب ولكن لم يفعل ذلك لماذا؟ آه لعدة أسباب أول حاجة كان مهتم بأمور أخرى وحاجة ثانية من أهم الأشياء التي تجعل القوى العظمى تنهار هي ما يسمى الغرور آه امريكا والغرب يتصور ان بقدراته العسكريه والقنابل النوويه وكل الامكانيات اللي عنده يمكن ان يفعل ما يريد فهذه اكذوبه ليس لها اي اساس من الصحه لا يستطيع ان يفعل شيء ما دام الشعب مع الحكومه الحل الوحيد الذي يمكن ان يقوم به هو التفريق بين مهما كانت بغض النظر على نوع الحكومه الديكتاتوريه او الدكتاتورية مثل في ليبيا وغيرها احنا نعرف ان سياسة ايران المتبعة هي سياسة دفاعية ليس سياسة هجومية وهذا في الحقيقة استراتيجية وذكاء ايراني لا يسبق له مثيل حيث ايران حتى في الحرب العراقية الايرانية رغم هجومها على العراق لم تحاول دخول الاراضي العراقيه الا في بعض النقط المعينه التي كان يستخدمها صدام لضرب القوات الايرانيه مثل الفاو ومنطقه اخرى، وحتى الجزر نتاع الامارات فهي خلافات موجوده قبل الثوره الاسلاميه. المهم اللي حبيت نقول ان سياسه ايران هي سياسه دفاعيه وليس هجوميه، لكن هذا من الناحيه العسكريه ولكن من الناحية الإعلامية معناتها إيران تمارس ما يسمى باللعبة العالمية على حسب القانون الدولي إيران القوة بتاعة أنها تعترف بالقوانين الدولية وقوانين الأمم المتحدة ولا تخالفها كما أن روسيا تقوم بدعم الحركات الشيوعية في الدول التي فمتى تريد أن يكون لها مكان فيها وكما أن أمريكا تدعم الحركات الليبرالية في الدول التي تريد أن تكون فيها إيران قامت بعملية دعم الحركات الإسلامية الشيعية والسنيه في الدول التي يمكن أن تكون تريد أن تكون لها النفوذ وكما نعلم إيران الهدف أنتاح الأول والأخير هو معنتها تصبح قوة معنتها مثلما كانت مثلما كان الاتحاد السوفيتي سابقا يعني هي تسعى بفكرة ولاية الفقيه ما يسمى إعادة الخلافة الإسلامية تحت القيادة الإيرانية. آه إذا آه مدامها هي تلعب نفس اللعبة السياسة العالمية لا يمكن أن تقوم لها ما تفعل لها شيء ولكن متى تتدخل السياسة الخارجية عندما يكون الدول العظمى عندما يكون مخالفة للقوانين الدولية وهذا الخطأ الذي قام به صدام إنه لم يحترم القوانين الدولية فما مثل يقول عندما لا يعجبك قانون لا يجب أن تخالفه وإنما يجبك أن تطبقه وتعمل على من أجل إزالته أما مخالفته يعرضك للعقاب وهذه اللعبة فهمتها إيران جيدا إحنا نعرف أن السياسة الإيرانية ليس سياسة عادية فهي سياسة إيديولوجية دينية والغرب يعلم جيدا قوة إيران يعلم جيدا قوة إيران وهي قوة أقوى مما تتصورون المشكله ان ايران تلعب في لعبه جدا نلعبها في الليشاك في السترونج وهي ما يسمى الهجوم الثنائي ما معنى الهجوم الثنائي يعني لو تم مهاجمه ايران سوف تزداد سوف توقع مصيبه ولو لم يتم مهاجمه ايران سوف يجعل من ايران اكثر من قوه واحنا نعرف بعد ما سقطت العراق أصبحت كل تقريبا الأراضي العراقية أو أغلبها تحت سيطرة إيرانية مع سوريا مع لبنان ومع ما يسمى بالحوثيين وغير الجيوب الأخرى التي موجودة في إفريقيا وشمال إفريقيا ومصر للمد ما يسمى بالمد المهدوي الذي ينتمي إليه علي أكبر خمنائي ونجاتي قبل وأغلب السياسيين الإيرانيين الذين يمسكون السلطة طبعا هذا المد المهدوي أنا تكلمت عنه في كتابي مفصلا هذا الحركة المهدوية هي توازي تقريبا في التنظيم والتركيبة الحركة ما نطلق عليها الماسونية أو ما يسمى الحركة الصهيونية فهي حركة سرية تعمل في جميع المجالات على خمسة محاور أساسية اللي هي الاجتماع ويعني الفكر الاجتماع وعلم النفس وعلم الاقتصاد وعلم السياسة وعلم العلوم العسكرية طبعا عندما وصلت إيران إلى اتفاقية مع الغرب حول مسألة خاصة بعد تم تفتيش موقع بارتشين الذي هو الموقع الذي بنت فيه إيران قوتها النووية تحت جبل كبير موجود جنوب الشرق طهران هذه المنطقة منطقة جبلية جداً وتحت هذه الجبال السلسلة من الجبال بنت مختبراتها النووية التي عندها سمحت للقوات الدولية بالقدوم إليها. أنا وقتها أيضا كتبت مقال وتكلمت حتى في الفيديوهات نتاعي حول هذه المسألة أن إيران لا تريد أن تصنع القنبلة النووية، لماذا لا تريد أن تصنع القنبلة النووية؟ آه خامنائي بيدو عنده فتوى يقول لا الخبث الخبث الخبث الإيراني آه أو الخبث الشيعي، باش ما نقولش إيراني لا لأن هناك إيرانيين آه في المستوى الخبث الشيعي انه يعرف علم الكلام ويعرف اللعب على الكلمات. الفتوى نتاع علي خمنائي يقول لا يجوز شرعا صنع القنبله النوويه الا عند خروج المهدي. يعني ايران هي لا تريد ان تصنع القنبله نووية ولكن تريد ان تصل الى تكنولوجيا بطريقه انها لو تتعرض لهجوم معين يمكن لها في ظرف 24 ساعه او 48 ساعه صنع القنبله النوويه وتعلن ما يسمى خروج المهدي او الممثل على المهدي او ما يسمونه هم الخراساني الذي سوف يحضر لخروج المهدي. اذا النقطه الذي اردت ان اصل اليها هنا ان ايران وضعت القوى العالميه والقوة الأمريكية والقوة الأوروبية ومن الخبث نتاعها أنها تقربت ما يسمى بأعداء أمريكا مثل الصين وروسيا وتقربت إليهم وعندها تقربت مع بعض الجهات وعندها يعني هي تلعب على شكل أخطبوط موجودة في العالم النقطة التي أردت أن أقولها أنها إيران وضعت العالم أمام نقطتين. يا اما الهجوم عليها وتوقع كارثه كنقول لكم كارثه باتم معنى الكلمه لان الشيعة يختلفون كليا عن السنه لانهم تحت مرجعيه دينيه انتما شفتوا مثلا علي السيستاني اش اسمه السيستاني ومثلاً الخوئي يقبل تقول هذو الناس مسلمين وكذا وكذا وكذا آه صحيح هم مسلمين وما همش ماخذين موقف من نظريه ولايه الفقيه ولكن عندما يتعرضون الشيعة لخطر وخاصة لو إيران تتعرض لخطر أو يموت أحدهم يمكن أن يطلع في مكانه الشخص موالي لولاية الفقية ويقع تحت ولاية ما يسمى ولاية الفقية وفي هذه الحالة تقع المصيبة الكبرى لأن عند الشيعة عندما تصدر فتوى من عندهم قولة تقول معن أنها كل شيعي يجب أن يكون له مرجع ومن مات بدون بيعة مات ميتة الجاهلية إذاً تصوروا يقع هجوم على إيران تصور ألا يمكن لعلي منائي أو المراجع الشيعية كلهم يتفقون على أن يتم صحيح عندما يتم ضرب إيران سوف تتلقى ضربات قوية وموجعة ولكن تفكيك الدولة الإيرانية ليس مثل تفكيك حزب البعث أو تفكيك الميليشيات الليبية لأن الدولة الإيرانية لها عمق داخل الأراضي السعودية بحد ذاتها في المنطقة الشرقية ولها معناتها تدخل في الإمارات ولها تدخل في الكويت وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن وحتى في البحرين اللي هي تقريبا تحت حكم عسكري سعودي وغير العناصر متاحة اللي موجودين في الغرب وموجودين في كل مناطق العالم وإفريقيا تصور لو تصدر فتوى الجهاد ما يسمى بالجهاد على أن لو أمريكا أو أي دولة غربية تهاجم إيران يعني يقوم ولاية الفقيه يقول على كل شيعي في العالم أن يقتل أي أمريكي موجود في العالم يعني كما يقولون هم لو هجمت إيران سوف نوصل الدم إلى الركبة وهي تعتبر من علامات خروج المهدي الذي يدعون الذي يدعون أنه موجود وأنه يستعد للسيطره على العالم والسيطره على الكره الارضيه لكي تتم الرجعه ويسمى عوده الائمه المعصومين. اذا بهذه الطريقه ايران معناتها جدا دقيقه في عمليه ما يسمى معناتها مراقبه حدودها. وامريكا ما تخلي حتى فرصه نعرف إن أمريكا تستفز إيران تستفز إيران والآن ماذا بها هي أمريكا إنها تبعث السعوديين يحاربون في مكانها ولكن تعرف إنها لو لأن السعودية ليس العراق وأمير السعودية ليس صدّام حسين يعني لو أمير السعودية يحاول الهجوم على إيران يعني في ظرف 24 ساعة يتم احتلال السعودية وفي ذلك الحالة فهمت لو السعودية هجمت على إيران وإيران ردت الفعل وهاجمت على السعودية أمريكا لا تستطيع أن تفعل شيء عندها ما عندها ما تعمل فهمت لأن هنا ظاهر اللي البادة هو الذي أظلم إذا هوني ما هو الحل؟ إيران حتى العالم قدام موقع نحن نعرف الخطر الإيراني لا نقاش فيه فمتقى. الخطر الإيراني لو تم الهجوم عليه سوف يتحول إلى أخطبوط قاتل ولو لا يتم الهجوم عليه سوف يواصل في بث جثورة في كل المناطق الموجودة وهو جدا جدا جدا جدا يعني خطير باستعماله ما يسمى التقييم. آه اذا من آه يهاجم ايران تركيا لا ما تركيا في الاول حاجه تركيا لا تقبل فهمت يعني الوحيدين الذي يمكن اللعب بعقولهم ليزجهم في حرب ضد ايران هما دول الخليج معناتها لبنان مثلا جمع... لبنان تبع ايران العراق آه انتهت يعني تبع ايران سوريا تبع ايران آه اليمن تقريبا تبع ايران شكون بقالها بقالهم الا دول الخليج مصر مصر بعيده على ايران وليس لها حدود مشتركه مع ايران ولو حتى يتم ادخال مصر في اللعبه يعني بتحالف سعودي مصري لا اتصور ان الامر سوف ينجح ماذا عن باكستان لا باكستان لا باكستان لا تدخل في اللعبه هذه فهمت الباكستان اسمع الشعوب الغير متكلمه بالعربيه لا يمكن اللعب بعقولها، الذي يمكن اللعب بعقولهم هم المتكلمين بالعربيه. باكستان لو تدخل في حرب مع ايران لازم موافقتها هي مش باوامر، فهمت؟ صحيح باكستان ماهيش مستقله مئه في فهمت؟ ولكن معنتها عندها الشخصيه متاحة فهمت؟ آه. لا لا لا لا خليوا الاسئله من بعد يا قمر فهمت آه خليوا الاسئله من بعد آه مساله اسرائيل فهمت اسرائيل يعني ادخال اسرائيل في اللعبه هنا وزده مشكله انت تصور آه لو يتم تفكيك الدوله الايرانيه يعني سوف يتع... أن... انت احنا نتكلم مروعه على 20 مليون جندي تحت الطلب مش لعب بتاعش معناها 20 مليون جندي تحت الطلب موجود في ايران وخارج ايران أقل شيء هذا عشرين مليون جندي تحت الطلب فهمت؟ إيران محضرة ترسانة بشرية قنابل بشرية لا يمكن أن تتصورها يعني يمكن أن تتصرف بفتوى واحدة من القائد الأعلى للثورة الإسلامية إذا الحل الثاني والذي حاولت فيها مريكيا عندها فترة هي تحريك ما يسمى المعارضة داخل ايران ولكن حتى هذه لم تتمكن، لماذا لم تتمكن؟ لان الحوزه العلميه لها سيطره كبيره على الشعب الايراني المسلم طبعا، المسلم الشيعي، والنظام ولايه الفقيه ونظام الحوزات العلميه ونظام قم ونظام نشف، وهذه موجوده في كل دوار وفي كل قريه وفي كل بيت موجود آآ عناصر آآ العناصر الثورية التي يدافعون على إيران حتى ولو أقحمنا ما يسمى بالسعودية أو دول الخليج في حرب مع إيران لا أتصور أن تنجح العملية من ناحية أخرى إنه يعني هم حاولوا بشي يعملوا مسألة النعرة الطائفية يعني ما يسمى بالمذهب الموهابي والمذهب الشيعي. كل هذه العمليات ليس لها اي نتيجه، انا اتصور اي هجوم على ايران هو خطر كبير جدا على المنطقه بالدرجه الاولى. وعدم والسكوت وترك ايران على ما هي عليه هو بدوره لا يقل خطوره من عدم الهجوم عليها. اذا ما هو الحل؟ حسب رايي حسب رايي انا طبعا. وهو الحل يعني بدات بداوا يعملوا فيه ولكن ليس بالطريقه الحسنه، فهمت؟ الحل انا بالنسبه لي ان الدول ان الدول القوى العظمى الذي دعمت القاعده ودعمت طالبان ودعمت الاخوان المسلمين ودعمت الحركات الاسلاميه تتخلى على دعمهم كليا. ونشر ما يسمى بالديمقراطية الحرية الحقيقية في الدول المتكلمة بالعربية. لأن إيران تغلغلها داخل المناطق المتكلمة بالعربية تأتي عن طريق الدين. يعني لو أنت تقطع دوبرها يعني الدول هذه ما يسمى منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا. تصبح دول ديمقراطيه بأتم معنى الكلمه واقول ديمقراطيه ديمقراطيه بين قوسين، يعني تصبح دول حريه وتنطبق فيها حقوق الانسان، سوف يعزل ايران كليا يعزلها كليا، ما عادش ولي عندها تدخل، فهمت؟ في المناطق نتاعنا. خطر هي المنفذ الوحيد للمناطق نتاعنا هي عن طريق ما يسمى العقيدة الإسلامية ولهذا يجب على الغرب أو ما يسمى بالقوة الليبرالية أو القوة الإنسانية أن يفكرون في هذا الموضوع جيدا وبالنسبة للسعودية أنا حسب رأيي يعني وجهة نظري إن منطقة مكة والمدينة تتحول إلى منطقة مثل الفاتيكان بالضبط مثل الفاتيكان دو دويلة مستقلة فانت ليس فيها سياسه وما عندها حتى دخل بالسعوديه ويتم نشر الحريه والديمقراطيه وكل شيء في كل الرياض وفي المنطقه الشرقيه خاصه في المنطقه الشرقيه وفي الحجاز وفي كل المناطق هذوكما نشر ما يسمى التوعيه الحقيقيه التوعيه الانسانيه لان هذا هو الشيء الوحيد الذي يجعل إيران تضعف لأنها لا تستطيع لأن إيران هي مبنية على مبدأ النظام الإسلامي والنظام الإسلامي يقوى عندما تضربه من الخارج فهمت عندما تضربه من الخارج وهو مثل البيضة فهمت من داخل ضعيف ومن الخارج قوي لأن النظام الإسلامي بصفة عام الشيعي أو السني هو نظام مبني على نظام كما أقول دائما هو على نظام القبيلة والقبيلة تصبح أكثر قوة عندما يتم مهاجمتها من الخارج ولهذا الإسلام دائما يبحث عن عدو بهي طانب بعد نجاوب خليني نكمل فهمت تبحث عن عدو لازمها يكون له عدو، اذا وقت تجي تشوف انتم ما ايران مارك بار امريكا، مارك بار اسرائيل، فأنت الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، كذا كذا بهذيك الطريقه اللي تنجم تعيش. اذا احنا عندما ننشر الديمقراطيه والحريه بحيث بكل صراحه أن تصبح كل منطقه الشرق الاوسط ولو حتى منطقه العراق الان صعبه شويه وسوريا ولبنان ولكن على الاقل منطقه الخليج ومنطقه يعني ال 40 سنه الفارطه التي تم دعم فيها الحركات الاسلاميه يجب الان من 10 العشر سنوات ل سنه قادمه ان يتم دعم كل كل الجهات التنويريه والجهات الفكريه والجهات التوعويه وحتى خلق اذاعات تنويريه من اجل توعيه الشعوب المتكلمه بالعربيه من شمال إفريقيا إلى الشرق الأوسط وهكذا تصبح إيران معزولة عزلة كاملة وهكذا الشعب نتاعها حبيدو سوف يدور عليها وهو نفسه سوف يطالب بالديمقراطية وسوف يطالب بإسقاط ما يسمى الملالي وأصحاب العمائم السوداء والبيضاء وبهذه الطريقة لا ندخل في حرب مباشرة مع إيران الذي خسرناه مثلاً 200 180 ولا مئتين مليون للطائرة اللي أسقط. لو امريكا أعطت هذا المبلغ هذا قلت الكلام عندي عشرين سنة لو أعطت امريكا حق طائرة أفساز للمتنورين في شمال إفريقيا أو الشرق الأوسط لما كل هذه الحروب وقعت ثمن طائرة أفساز وهذه الطائرة اللي يطيحوها أغلى من طائرة أفساز فهمت؟ إذا امريكا والدول القوة، طبعاً أمريكا هي دولة عظمى، البعض يقول لك هي دولة عظمى، في الحقيقة أمريكا ليست دولة عظمى. أمريكا هي دولة تسعى للعظمة، يعني لم تصبح بعد دولة عظمى. هي ما زالت صغيرة، البعض يتصور أمريكا كبيرة جداً، أمريكا ما زالت صغيرة. أمريكا ما زالت الآن أمريكا لكي تقوى يجب أن تقضي على أوروبا. فهمت؟ لازمها تقضي على اوروبا وهذا ما تقوم به فهمت اذا هذا معناتها الفكره نتاعي لو القوى الانسانيه والقوى يريدون بالفعل الانسانيه ويريدون الامان ويريدون لا يريدون بيع اسلحتهم ولا يريدون الحروب و يريدون بالفعل مصلحه الانسانيه انهم يدعمون ما يسمى بالتنويريين الموجودين في شمال افريقيا والشرق الاوسط وهم الان بالمئات ويتعرضون للضغوطات وللتهديدات ولكل انواع التشهير حتى حق اللجوء لا يحصلون عليه في الدول ما يسمى المتطوره والحضاريه اذا يجب جعل هذه المناطق كلها بما فيهم اسرائيل، اسرائيل ايضا يجب ان تنتهي كليا من الفكر الصهيوني والفكر الديني وتدخل في بناء مع بعض كلنا ومنطقه القدس تصبح منطقه كل الاديان كالفاتيكان للمسيح، مكه والمدينه للمسلمين والبيت المقدس تصبح لكل الاديان الابراهيميه في بعيد كل البعد يعني يكفي من استعمال هذه الأديان للسياسة ويكفي السياسة في استعمال هذه الأديان من أجل أغراضها أظن هذا هو الحل الوحيد الذي أرى لكي يتم إسقاط النظام المللي المهدوي في إيران ولو عندكم أهلا وسهلا بكم طولت عليكم وسمعوني أوه. وكان عندكم اسئله انا نجاوب. امريكا لا تريد حدوث ذلك. امريكا تريد ان تخطئ ايران وتريد ان يعني لا تستطيع تضرب ايران حتى مثلا اسقاط الطائره الاخيره ثبت ثبت وعندها الادله ايران انها الطائره دخلت بالفعل الاجواء الايرانيه. لو تم اسقاطها وهذه اوامر تعطى للحرس الثوري والجيش الايراني هذه عقيدة أنا أتذكر عندما كنت في إيران يعني فهمت عقيدة فهمت هم يقولوا إصبع واحد من أرض إيران حتى يموتوا عليه مليون إصبع واحد وحضرت معنتها غزو الفاو وشنو وقع في الوقت هذا يعني الإيرانيين كيفاش كانوا يموتوا على إصبع من تراب إيران حفنة من تراب إيران أمريكا تريد أمريكا لا تريد حدود ذلك أمريكا تريد أن إيران تغلط رغم اللي عليها توا الحصار وعليها كذا وكذا ذا كم يهميش إيران يهم عندها النفط وعندها تبيع عندها أسواق أخرى وعندها أفريقيا وعندها روسيا وعندها الدول اللي أعداء. وعندها منفذ على البحر الأبيض المتوسط وعندها اليمن وعندها كل شيء فهمت؟ ما وعندها أمريكا الجنوبية وعندها كل شيء أمريكا تريد أن إيران تخطأ لكي تضربها ثم تجر أما دول الخليج مستحيل فأنت كان بشتوقع مصيبة أو جران دول الخليج مع إسرائيل في حرب ضد إيران وطبعاً اسرائيل لا تستطيع حتى تضرب ايران بالقبله النوويه لو ضربت اسرائيل ايران بالقبله النوويه فهمت سوف تدمر اسرائيل فهمت لان المسافات قريبه هناك قريبه ما تنجمش مش كما هذيا جابون فهمت وامريكا بعد 20000 كيلومتر التنوير الحرب الفكريه في الحل الوحيد كريم بالفعل متفق مع هدف ايران هدف ايران هي ان تصبح قوه هدفها الأول أنها تصبح قوة مثل روسيا ضد أمريكا يعني يصبح محترف بها كقوة تمثل العالم الإسلامي ثم في المرحلة الثانية هي أن تصبح هي القوة الوحيدة ويرث الأرض عباده الصالحون فمت... مصالح وتجارة السلاح والخليج طبعاً هذه هبي... بالفعل هذا عندها الحاجه الخايبه يعني الموجوده امر بشعوب افريقيا والشرق اوسط تخيل ان امريكا استطاعتها على الصين وروسيا أه لا تستطيع لا تستطيع لا تستطيع امريكا ما تنجم تتكالب كان علينا احنا فهمت لا الصين ليس عندها هدف سيطره على العالم الصين عمره ما كان عندها هدف سيطرة على العالم بالمفهوم العسكري أو شيء يعني في المنافسة الشريفة المنافسة الاقتصادية نعم البائسة أعتقد إيران أو سياسة من تخطا لا ما تخطاش ما تخطاش ما تخطاش عندما هي من ذكرت على فكرة هي من الثالثة بشكل ذكي استغلتها بالفعل إيرانيين الزردشتية علما أن الجانب القومي الفارسي قوي جدا في إيران ومنافس للعروبة، في الحقيقة فهمت ما صحيح الجانب القومي الفارسي ولكن ما تنساش ميمي سهلة ميمي الجانب القومي الفارسي هو مرتبط بالتشيع يعني لو تشوف معنتها التشيع هو قريب جدا من الزردشتية من جميع الجوانب فهمت؟ يعني تلقاه عنده النخوة التاريسية في التشيع، فهمت؟ مع الأسف أنا أرى الحل الذي تقوله يا محمد كريم، أنا العبيدي مستحيل ربما المستقبل بعيد ممكن، طبعا هو اقتراح قمر هو اقتراح، اقتراح، بشنو شنو باش تعمل؟ باش على باش تتحول مصيبة، باش تخليها بالزيد تقوى. فهمت؟ بالطبع مليكه ترى الخطأ من هنا لا شيء إلا سياسة المشاريع المتحالية تحمل الخسائر والمسؤولية طبعا السعودية تخلص واموال النفط وكهو فرق شاسع بين العقلية الأوروبية وعقليتنا جاء الإسلام والكرس تخلفنا هذا كان المصيبة نتاعنا هذا في تونس وما هو مستقبل تونس وعلاقاتها مع الليبي في رأيك يا ليبي حر يا ليبي حر يا لي بحر أيش تحبني نقولك <hesitation> أه البارحة كان بث مباشر كنت أشتغل البارحة اليوم ما نشتغلش هل سياسة إيران أحسن من أمريكا هل سياسة إيران أحسن ما فهمتش السؤال بتاعك يا محمد. طبعا امريكا تريد مصلحة. للاسف لا تريد طبعا تريد مصلحتها يا سميه سيده سيده ايش بها سيدهك طبعا طبعا خاطر احنا ما قيمه ما اعطيناش قيمه امريكا كان عطينا روحنا قيمه تعططينا قيمه محمد كريم العبيد انت كان على كتابه مع ولايه الفقيه طبعا طبعا انا دجاء الكتاب نتاعي يخرج اقل من شهر فهمت وحبر ما يقبل ما يخرج حتى نتاكد اللي هو في المطبع انا باش نعمل حلقات باش نعطي التفاصيل ديجا انا متكلم في الكتاب نتاعي فصل كامل على حول ولايه الفقيه ما رايك في الحركات القوميه اللي تظهر في شمال افريقيا كالقوميه الموريه في المغرب مثلا والله أنا ضد حكاية القوميات، فهمت؟ أنا بالنسبة لي الهوية موجودة في الأرض. لا، كيف تحالف حماس السلفية مع إيران الشيعية؟ لا، لأن حركة الإخوان المسلمين بصفة عامة، حتى حركة الإخوان المسلمين اللي موجودة في في مصر. نصفها موالي السعودية ونصفها موالي إيران. فهمت؟ يعني هي حركه الاخوان المسلمين شكون اسسها اصلا فهمت مبدش بدايه مش بدات بجمال الدين الافغاني جمال الدين الاسد أبادي، فهمت محمد عبده من بعد جاء فهمت البنا وتم عم تستعمله من طرف السعوديه ثم جاء قطب فهمت ومن بعد تم انفصالات في الحركة الإخوان المسلمين مثلا حركة الجهاد الإسلامي نتاع الإسلام بولي اللي شرتها إيران فهمت؟ وحركة الإسلامية حتى اللي في تونس حركة الجهاد الإسلامي فرع منها تابع للسعودية وفرع منها تابع لإيران. فالطائرة نظن 200 مليون دولار يعطيونا ربحها ربو يعطيونا مليون دولار برك يعطيونا جناح من جناحتها يعطيونا فار من الفارات نتاعها يعطيونا ذيلها يعطيونا القيدو تاعها فقط شوف شنو نعملوا فهمت؟ آه منا تكوي ومنا تشوي تمسها تقوم الحرب تخليها <تصفيق> بالحق <تصفيق> آه بالحق هذه هي الهجوم الهجوم الثنائي اللي في السطرنج يعني كان تمشي لهوني تتناك تمشي لهوني تتناك فهمت؟ أصحاب العمام السوداء في إيران هم الناس اللي... أي هم يقولوا يزيني عاد عام تو أنت تعرف هذه الأمور يزيني مي ميميس تيفينك ربك وما جيتش في فيسبوك عادش فما توحشتك ران أي تعلموا دير ربكم ثمنا الطائرة الأمريكية التي سعرها أكثر من مئتين مليون دولار أي فما اللي يقولوا مئتين وثمانين مليون دولار لا لا العكس صالح كركر كان مع ايران والسعوديه ورشد آه ورشد كان مع السعوديه العكس آه يا حبيب ايران اذا ايران كانوا يريدون القضاء عليها فالحل هو حصار قوي ومقاتل ميليشياتها ما تنجمش تحاربها ما تنجمش تحاربها لازم تحاربها ايديولوجيا لان هي ايديولوجيه فهمت حراك القومية الأمازيغية والكردية هي الحل الأنسب لشعوبها. أنا ضد الفكرة القومية بالمفهوم القومي. فهمت؟ تقولي هوية بمفهوم فهمت؟ أرض مفهوم عادات وتقاليد بمفهوم خصوصية. أنا أنا إنساني ما منو منش بحكية العروق والأجناس. فهمت؟ ألكسيني. <تصفيق> يقولت النجل البابية طبعا طبعا جمال الدين الافغاني من اتباع البابيه شيء طبيعي انت تكلمت عليه ميميس في الكتاب بالتفاصيل آه تركيا تركيا باش ترجع للبيت الطاعه ما تخافوش اتمنى عليهش عليهش شو بين الشيعة والسنة يقتل بعضهم البعض يا ولدي المشكل يقتلوا بعضهم البعض وما يفاوش هيا ما فماش نحب نحكي معك direct على السؤال محمد كريم العبيدي لم تجاوب على السؤال من سوف يهاجم ايران على الاقرب؟ ما نتصورش يوقع هجوم على ايران الغرب يعرف قوه ايران. لا اتصور صعيب صعيب سياسة ما فيهاش امان لما حالة اما لو يقع ضرب ايران صحيح ايران سوف تاخذ ضربة موجعة لكن ايران محضرة روحها ايران كل مبنية تحت الارض فهمت ايران الان في بلاد العراق ويخفض دعم كثير من الفصائل الشيعية الموالية لها حزب الله والحوثيين أي والحشد الحشد الشعبي لا تأم وفماش طبعا اي خلال في المنطقه سيصل سي... لاوروبا وس لكن المشكله علي امريكا ما يهمهاش في اوروبا, أوروبا. تخلى اوروبا هي تحب تدمر اوروبا امريكا هي قوه عظمى طالعه تحب تدمر الشرق الاوسط واوروبا وافريقيا وتدمر الصين وتدمر الناس الكل فهمت هذا كما نقولوا عجلود طالع لنا فهمت يعني ترجع تركيا ترجع للبيت الطاعه يعني باش ترجع للعلمانيه بشويه بشويه هم استعملوها كفتره وكهو خلاو اردوغان يوصل للحكم لكي ينفذون سياسه موجوده في اسقاط العراق وسوريا وتونس واليمن وما يسمى بالثورات هذه اللي قامت. تركيا بيشترجع ترجع الطاع، الطاعه البيت الطاع. ترجع الحقيقة، الطاعه تُغُير. في الوقت الذي نحن فيه نعيش فيه، نعيش في عالم راهو الدول الآن الدول الذي أكثر تسلحا هي أكثر دول متخلفة والدول اللي تشري في السلاح هي دول آه فهمت السلاح للحروب هي دول متخلفة فهمت النجم نكونوا متوحدين لكن مختلفين وهذا مسألة الق- يعني ااا آه سامحني ااا آه آه سامحني شيشا ساسوكي ااا آه طبعا نجم نكون متوحدين مختلفين لكن المشكلة هي الإيديولوجية السياسية الدينية العقائدية هي اللي تعمل تخلق المشاكل، فهمت؟ <hesitation> آه أي أمريكا تتصرف بطريقة تركيا الحالية دولة إنشاء الغرب وستعود للغرب، بالفعل بالفعل آه تركيا بنت الغرب، فهمت؟ طبعا طبعا المهم آه تحليل شخصي بعد اسقاط الطايره الامريكيه درجه درت خطوات للوراء ان حرب حربنا امريك انا انا كنشوف ما تقومش حرب هنا جامست تقوم حرب المهم آه تحياتي للجميع آه رغم اللي كنت شويه مريض آه المهم نشكركم آه على الحضور بتاعكم فهمت <تصفيق> فهمت تاي هي موهدك هي يا قمر المهم تحياتي للجميع أنا غير ربعاً تعطيت الرأي بتاعي ووجهة نظري و... و... ونتمنى يعني نرجع للفيديوهات بتاعي يعني ما نش, ما نش متحمس ياسر صدقوني ما نش متحمس يمكن يمكن نتحمس يمكن فديت فديت بالحكايه الحكاية في الشيعة، في السنة، فهمته في الزمر يا ولدي الحياة, الحياة بتاعنا قصيرة كان بش بربهم بربه ما نش بش نعيشوا، يعني شكرا لكم عانتو مع الحضور بتاعكم واعطاء وقتكم فهمته ومشاركتكم و... ونطلب منكم باش تنضموا للمجموعه اللي عملتها أه, اكس موزمون اني أه, باش نحط لكم الرابط اللي يحب يقدم دعوه أه, غادي تعال نحكيو شويه ونتبدلوا الافكار فهمت أه, انا باش نعطيكم الرابط أه, هو مجموعه مغلقه فهمت تون اسمع خليني نركح اموري وصدقوني انا توا مانيش يعني قاعد نركح في اموري فهمت صدقوني فما مفاجئات باش نعملها وتنظيم بالكدا بالكدا بالكدا بالكدا غير اعطوني شويه وقت اوكي تحياتي وشكرا لكم وازول وانا نزول وشكرا لحضور الجميع والست القادم باش نحضر في حلقه مع ابو الحكم باش يكون سؤال وجواب أه طبعاً حاط لكم زد الرابط فهمت الحلقة فهمت طبعاً حاط لكم الرابط فهمت الحلقة أه كانت نجمة تحضر باش يكون سؤال وجواب هو ما بش منعرفش نوع الاسئله اللي بشيسالو هملي أه لكن هملي بش حاط لكم الرابط اللي حبي يحضر بينصيح سامحوني. اوكي، المهم آه، تحياتي ومع مع السلامة و فيديو قادم، بالسلامة.